عندنا مجال بهذه الأيام أنه نسمع لمعلمين كتار بسهولة فيك تفوت على الإنترنت وتسمع مواعظ كثير وتفسير كثير كيف بدنا نميز بين معلم ومعلم أكيد اللي بيعرف التعليم الصحيح بيقدر يعرف مين عم بيعلم صح لكن اللي بعد ما درس كل الكتاب المقدس وعم يسمع لا في بعض الأمور الصغيرة ممكن تساعدوا حتى يميز المعلم اللي بينسمع من اللي ما لازم يسمع أول شيء المعلم اللي بينكر الوهيه المسيح وفداؤه بالكامل هيدا أكيد مش معلم مدعو من قبل المسيح لأنه أي نقص بفهمه لشخص يسوع المسيح الإله الكامل هيدا دليل واضح أنه مش من قبل الرب ثاني شيء المعلم اللي بيوجه أنظار الناس نحو شخصه اللي بيوجه أنظار الناس نحو معتقداته يعني بيقدم حاله كنجم كنبي كبير تشعر بالكبرياء، تشعر أنه هو أحسن من غيره، تشعر أنه بده الناس تتبعه إله، ما بدل الناس على كلمة الله، على شرح آيات كلمة الله، لكن التركيز نحو شخصه. تالت شيء إشارة كمان مهمة لمن يدعي أنه معلم، هو اللي بيدعي لنفسه سلطة، معلم الصحيح، أنبياء الله بياخد سلطتهم، وقوتهم واعتمادهم على كلمة الله بس على ما يقول الله لكن اللي بمارس سلطة وبيحكي بسلطة يلي هي جاية من قوة شخصيته أو تعليمه أو كنيسته أو تنظيمه هيدا بدل إنه مش معلم من قبل الرب هيدا ما عم يبني ملكوت الله هيدا عم يبني مملكته رابع شيء كمان إذا كان من أصحاب الغنى الفاحش لانه بنشوف كثير من هؤلاء المعلمين الكذبة بيدعوا لنفوسهم انه هن بيستحقوا الترفيه والتنعم وبصيروا عايشين حياه افضل من حياه المسيح ورسله وانبيائه وقدسيه على مر كل التاريخ، وبانعوا قطار من الناس للاسف انه هم معلمين كلمه الله. خمسه، اذا كان عم بيعتمد نهج الحريه. معلمين كلمه الله شو ما كان مدرسون اللاهوتيه دايماً بيدعوا الإنسان والبشر ليعيشوا حياة القداسة والتقوى اللي بيضل يعلم عن الحرية وعن الفلتان وعن المعلش وما بياثر وكل شيء بيمشي وكل شيء منيح تأكد إنه مش مدعو من الرب بغض النظر من أي مدرسة هو بيجي منها سادس شيء معلمين الكذبة أكيد بيمتلكوا أفكار جديدة ورؤى جديدة ما في شيء جديد باللهود، ما في شيء جديد بكلمة الله، الإيمان قديم، مسلم مرة للقدسين ويتناقض، أي شخص عنده رؤية جديدة، فكرة جديدة بشيء أساسي تأكد أنه معلم كاذب وما تسمعه، آخر شيء المعلمين الكذبة هم أشخاص بيستخدموا الطرق البشرية النفسية العلمية ليجذبوا الناس، من يستخدمه الروح القدس حتى هو يبكت الناس ويجيبها لعند المسيح وهذا الشيء من السهل نعرفه تعرف انت اللي عم بكلمك اذا عم بيعتمد على قوه الروح القدس وكلمه الرب ولا عم بيعتمد على وسائل ذكيه تكنولوجيه نفسيه هذه هي الاشهر حتى يقنع ويخليك فلما نميز هؤلاء الأشخاص بهذه الأمور البسيطة نقدر نعربهم حتى بعدين نعرف نسمع من معلمين كلمة الله ونبني نفوسنا على الحق أجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك